В цьому відео хочу запропонувати поговорити про таку ілюзію прозорості. Це когнитивне спотворення і дуже корисно знати, як це працює. Я хочу розглянути це в контексті, що нам дуже важливо зараз бути уважним один до одного. Тому що ми всі проживаємо дуже важкий період, коли багато стресу. А через таку ілюзію прозорості ми можемо не помічати зміну стану людини. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. друзі, прозорості – це одне з когнитних спотворень, що виражається в тенденції людей переоцінювати здатність інших, розуміти їх, і свою здатність розуміти інших. Я думаю, що кожен колись говорив неправду. ну, Простіше сказати, брехав. З різних причин. Ми всі різні і є люди, які вміють це робити легко. Але для деяких це складно. Здається, що ти така відкрита книга і всі бачать тебе наскрізь. Будь-який неправильний жест може видати, що ти говориш неправду. Для мене дуже яскраво розкрилася Ця ілюзія, коли я грала в мафію, це відома гра, місто засипає, прокидається мафія. Правила в різних клубах, компаніях можуть відрізнятись, але основна суть вона незмінна. Є три гравці, які грають в мафію, всі інші грають в місцевих мешканців, яким потрібно знайти всіх мафіозів. Мафія повинна грати так, щоб мешканці не здогадалися, хто мафія. Тобто тут треба брехати, себе контролювати. І коли я тільки починала грати, мені було дуже важко зрозуміти, що навіть якщо я трохи хвилююсь, навіть якщо я роблю помилки, не всім гравцям видно. Очевидно, що саме я мафія. Навіть гравці з досвідом не завжди помічали мої проколи. Я дуже зарано опускала руки, припиняла старатися грати, бо здавалося, що всі вже все зрозуміли. І мені знадобився час, щоб відчути цю ілюзію прозорості, що не все так очевидно. Так відбувається тому, що ми добре знаємо себе і думаємо, що наші знання, почуття, вони очевидні для зовнішнього спостерігача. Ілюзія прозорості працює і в такому протилежному напрямі. Ми переоцінюємо і свої здібності розпізнавати думки, почуття, наміри та брехню інших. Ще дуже яскраво це можна відчути, якщо ви колись грали в таку гру крокодила. Це гра, в якій потрібно показати, якесь слово тільки жестами та рухами. А інші повинні відгадати, що ви показуєте. Нам часто може здаватися, що людина має розуміти наші жести та рухи, але далеко не завжди те, що здається нам очевидним, виявляється зрозумілим для іншого. Начебто показуєш одне, а люди думають, що це зовсім Інше ілюзія прозорості створює відчуття, що нас розуміють набагато краще, ніж це є насправді. Потрапляють цю пастку в таку пастку можуть усі, але особливо це когнитивне спотворення може проявлятися, коли є стрес та психологічне навантаження. Я гадаю, що ідея зрозуміла. У чому суть проблеми, на яку я хочу звернути увагу? Телесну травму, поранення людини це видно і тому все очевидно, що людині потрібна допомога. А от психологічний стан, почуття емоцій – ні. Не може здаватися, що з людиною все добре і зовні вона нормально виглядає. А у неї може бути важкий психологічний стан. Навіть під час депресії люди можуть на такому автоматі продовжувати виконувати звичайні ритуали, як то доглядати оглядати за собою, вести навіть якусь таку активність. Тобто зовні буде нічого не помітно, але всередині є проблема. Люди під впливом такого тривалого стресу можуть робити над собою таке свідоме зусилля і не показувати свої переживання через те, що не хочуть засмучувати рідних. Багато хто постійно приховує свої почуття та проблеми. Можуть знаходити відмазки та виправдання, щоб відвернути увагу оточуючих від свого болю і приховати симптоми. Тобто, не варто розраховувати на те, що погіршення психологічного стану буде обов'язково помітним. Ба більше, не варто розраховувати, що людина скаже про проблему і попросить, наприклад, про якусь допомогу. Зараз я спостерігаю, що люди дуже круто почали об'єднуватися, точніше, більш активно спілкуватися в чатах будинків, в чатах мікрорайону. Там не тільки обговорюють про проблеми, а також почали просити про допомогу. В чаті нашого будинку є нормальним попросити допомогти, щось купити в магазині. Коли решісти були біля Києва, не дуже гарно було з постачанням продуктів, то в чаті інформували, де, в якому магазині, що є в наявності, що взагалі працює. Це дуже допомагало з точки зору зробити покупки, щоб зайвий раз нікуди не ходити. Але також це підтримувало ще психологічно. Зараз часто відключають світло. Люди пишуть, попереджають, які магазини працюють, які ні. Де є світло, куди йти заряджати гаджети. Або, наприклад, в одному чаті, в чаті мікрорайону, а, був такий запит, до кого можна прийти зварити пільмені. Тобто, Тому що частина будинків була зі світлом, а частина ні. І дуже швидко відгукнулися, запросили в гості. Це дуже надихає, таке почуття єдна, єдності. Це допомагає, але також це має ще такий додатковий позитивний вплив. Може, хтось боїться, соромиться попросити про. Допомогу. Ми всі різні і це приклад, точніше навіть такий позитивний сигнал, що можна звертатися. Тут багато небайдужих людей. Я впевнена, що якщо ви в Україні, у вас є подібні приклади, історії, як люди організовуються, допомагають один одному. Напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво. До чого я веду? До того, що зараз важливо бути уважним до себе і просити про допомогу, якщо в цьому є потреба. Не розраховуйте, що все очевидно, і люди повинні самі здогадатися, що треба. Ілюзія прозорості – це ілюзія. Ми всі е, зараз у стані перманентного стресу, все не очевидно, тому варто говорити, навіть просто спілкуватися. І бути уважним один до одного, інколи навіть цікавитися, як там справу у друзів, у сучасів. Сусідів, щоб вчасно ідентифікувати проблему і почати діяти, якщо треба. В критичних ситуаціях звертатись за допомогою до фахівців, професіоналів, до психологів. Але навіть просте спілкування, увага це дуже багато дає. Якщо людина почувається, що вона не сама, це вже є підтримка. Продовжуємо триватись. Віримо у Збройні Сили України.